До створення ветенанок художниця Анна Скрипало в своїй творчості йшла поступово. Спочатку каже, в студентські роки займалась графікою, живописом, скульптурою та декоративним мистецтвом. До ветенанок прийшла після обласної олімпіади. Була тема Ветенанка для всіх загальна і тема була Лесі Українки. І саме з цією ветенанкою Лесі Українки, на яку виділилося виконання 4 години, після чого зібрали, я взяла перше місце на обласній олімпіаді в студентські роки. Після того заслужений художник України Микола Леонтьєвич Мельничук сказав, що краще тобі займатися ветенанками. Особливість 3D-витинанки, яку, каже художниця, вигадала сама після експериментів – багатошаровість та об'ємність малюнка. Композиційною основою витинанки, споміж інших творів, є ідея. Мисткиня показує ветенанку, яка для неї стала визначальною в творчості. Це моя робота – ялинка. Вона була перша, яка пройшла відбірковий тур, перемогла і була виставлена в Києві. Саме вона мені дала можливість повірити в себе. Анна показує портретну композицію ветенанки. каже, з кожного вирізаного шару можна створити окремий малюнок. Я люблю завжди починати все світла, і в мене головне є завжди світло. Тому я, коли дивлюсь на фото чи так на людину, я виділяю собі світло і працюю тим, що я спочатку зображую, вирізаю світло. Яке падає на людину, вже а потім залишаю, вирізаю меншу освітлену частину, тобто на півті. В школі номер 7 міста Хмельницького Анна Скрипало почала працювати в цьому навчальному році після виходу з декретної відпустки. Каже, для її учнів мистецтво творення ветенанки новинка в навчальній програмі. Коли маленькі деталі їх потрібно вирізати і щоб не порвалося, бо коли воно рветься, то потрібно заклеювати і воно потім видно. Як я десь приглядашся, воно видно і виходить, що отинавка вже виходить ну, некрасиво. Вони можуть прикрасити кімнату, там на вікна їх можна вчепити, Зірка, сердечко то теж є, дім такий великий є. В школі Анна Скрипало організувала виставку робіт своїх учнів. Ветенантки прикрашають вікна класів. Художниця каже, робота з дітьми – теж своєрідна творчість. Коли допомагаєш їм творити малюнок. Діана Колесник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.